Перший до спортзалу прийшов у п'ять років, розповідає нацгвардієць, майстер спорту з дзюдо, самбо, кандидат майстер спорту з рукопашного бою 25-річний Олександр Горбунов. У мене тренер сусід і я таки попав в секцію дзюдо. Я вже займався в секції для маленьких дітей. От, перші тренування – це, можливо, таке знайомство з спортом, перше Закохуюся в цей спорт, починаєш ходити регулярно, з'являються друзі, нові знайомства. Військовослужбовець каже, добре пам'ятає поєдинок у 2017 році, коли у Харкові здобув перемогу, маючи розрив колінних зв'язок. Їхав і тренеру пообіцяв, що обов'язково здобуду медаль. І так вийшло, що в боротьбі за третє місце я порвав коліно. І я вигравав там бал ще два, і залишалося дві хвилини. І буквально цих дві хвилини я вже на порваному коліні, на характері, так сказати, вже переміг цю сутичку. Вже після змагань ми їхали, в Києві була пересадка з Харкова, то я вже йти не міг. Мені вже хлопці допомагали, підстраховували. Вже в Львові тоді вже прооперували. Важким, розповідає спортсмен, був і поєдинок на виконання нормативу майстра спорту. За перше місце боролися з спортсменом з, з Київської області. Даніл. ми дуже добре з ним знали один одного по боротьбі, тому що за е, півроку до того я в нього програв на чемпіонаті е, на чемпіонаті України. Дуже була напружена сутичка. Буквально за останніх там, 10 секунд до кінця я зумів кинути на оцінку в азарі і так і вже достаяв ще скільки там 8 секунд достояв. Відчувається відразу згадується вся робота, яка була зроблена з самого дитинства. Відразу позвонив тренера в Дунаївці, Тренери як з Смольницького, так і з Львова. І багато друзів теж відразу підходили і всі привіталися Було дуже приємно і такі відчуття, це те саме, що запам'ятовується один раз на все життя. Олександр Горбунов виступає за національну збірну Нацгвардії. Чотири роки тому, говорить, підписав контракт на службу. Мені завжди подобалась військова служба, тому що я знав, що це дисципліна, загортування духу, от ти стаєш справжнім чоловіком. І я захотів служити в Національній гвардії, в Хмельницькому, тому що вже тут тренувався і підписав контракт. Ми входили в склад патрульного підрозділу, такі були наші функції виконання роботи військової. Зараз виконуємо завдання з охорони об'єктів критичної інфраструктури. За словами Олександра, свого часу перемагав росіян, робив це на спортивній арені. Боролися з росіянами на тренувальних зборах в Ялці колись. Ось, і Ми їх завжди кидали і перемагали, як на татамі, так само і переможемо зараз в, в цій війні. Михайло Жила, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.